День добрий, я з тим з України. Мене звати Юля Шекет, і це буде спонтанна розповідь. Я все життя з 94-го року, страшно сказати скільки, працюю зі словом. Я пишу, редагую і перекладаю. Uh, <гад> на початку uh, це була переважно uh, робота з російською мовою, але останні вісім років я повністю перейшла на українську як у побуті, в житті, так і в роботі. Uh, я uh, там кілька років тому, в 19-му році, у мене була нагорода метафора. За переклад е, вірша Мандельштама це була теж дуже близька для мене тоді тема Криму, особисто така, яка мені болить, звісно, як і всім українцям. А, отже, е, тепер, е, тепер це ще й е, е, я починаю потихеньку перекладати з польської і. А, теж це речі, які мені відгукуються, мені, мене зачіпають, мені близькі. А, за там ніч я а, взялася за переклад Мілаша пісеньки про порцеляну. Вона була написана у 47-му році, а зараз вона теж дуже актуальна, дуже. О, Близька і дуже своя, і я хотіла би продовжити цей, цю роботу, цей процес. Хотілося б перекладати польську поезію, хотілося б перекладати вірші дитячі. Я почала працювати з Єжи з його дитячими віршами. Це теж велика втіха, і... Сподіваюсь, що це ця робота продовжиться. Ну, і звісно, це завдяки тому, що я тут, завдяки тому, що я стала гостею центра Погранічя. Це теж сталося так трохи спонтанно, коли почалися активні військові дії 24 лютого. Я була у батьків у Харкові, потім поїхала додому в Київ, звідти довелося їхати до Львова, і вже у Львові мені показалось, що є така можливість. Я написала листа, і ну, так, так склалася доля, і я їй дуже вдячна. Тому що е, тут е, я змогла е, закінчити роботу над е, перекладом художньої книжки, над яким працювала до того. І е, також е, от почати, почати працювати з польською літературою, вивчати краще польську, яка до того мене була на. на, на Такому рівні початковому я тільки починала його вчити. Тепер я сподіваюся, що я буду цим більше займатися. І тут для мене такий новий світ, можна сказати, відкрився. Але він близький, він рідний. І я сподіваюся, що е, я тут не, не в останнє і е, ті е, люди, з якими я познайомилась, і ті книжки, з якими я е, почала працювати, що вони, ми підемо е, далі разом і е, будемо творити цей е, невидимий міст спільно.